مکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے مسلمانوں پر آزمائشیں ٹوٹ رہی ہیں اور مسلمانوں کو صحابی صحابی کہہ کر زمانہ جاہلیت کے اندر کفار مشرگین ستاتے ہیں اس لئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی اس وقت کی زبان میں بیدین کو کہا جاتا تھا جو اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے گویا کہ مشرقین مکہ کے زبان میں صابی کہتے بے دین کو تو گویا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علی اجمعین کو یہ لوگ بے دین کہہ دیتے تھے کہ تم بے دین ہو گئے ہو تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ننگی تلوار لے کے پھرتے رہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان مل گیا تو گرد اڑا دوں گا یہاں تک کہ یہ تک ارادہ کر لیا کہ محمد صلی اللہ علام کا بھی کام تمام کر دوں گا اپنے کفر کے زمانے میں اس قدر جری اور اس قدر جوشیلے تھے یہاں تک کہ مکہ کی جو پارلیمنٹ تھی اس پارلیمنٹ کا چیئرمین ابو جہل تھا اس پارلیمنٹ کے اسپیکر عمر فاروق تھے عمر بن خطاب عمر بن اشام ابو جہل اور عمر بن خطاب اسپیکر تھا اور اس پارلیمنٹ کے اندر مشرے ہوا کرتے تھے ندوہ نام کی وہ پارلیمنٹ جس کا اندر یہ مشرے ہوا کرتے تھے کہ اس دین اسلام کو کیسے روکا جائے صاحبوں کو کیسے بعد رکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ترویج کو کیسے روکا جائے کیونکہ دیکھ یہ رہے کہ روز بروز یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس بارے میں کیا صورت اختیار کی جائے تو طے یہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتے ہیں کہ محمد نہیں رہیں گے تو یہ خود بخود دین مٹ جائے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لی اس وقت تک وہ عمر بن خطاب تھے کہا کہ یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں محمد کا کام میں تمام کروں گا اس وقت آپ کی عمر 26-26 سال کی عمر 27 سال کا نوجوان جوشیلا نوجوان ہے تلوار لے کے نکلا ہے چلا جا رہا سے قدموں سے تو راستے میں ایک شخص ملا ایک مخظومی قبیلہ مخصوم کا نوجوان ملا اس شخص نے کہا کہ میاں عمر بن خطاب کہاں چلے تمہارے تیور ذرا صحیح نہیں لگ رہے ہیں خیریت تو ہے کہا کہ میں آج محمد کا فیصلہ کرنے چلاؤں دیکھا تو اس پہ اس نے کہا کہ بھائی اگر محمد کا فیصلہ کرو گے تو بنی ہاشم سے اور بنی زورہ سے تجھے کون بچائے گا کیونکہ آپ کا دھدیال بنی ہاشم ہے اور آپ کا نندیال بنی زورہ ہے اور دونوں اپنے وقت کے مضبوط قبیلے ہیں ان قبیلوں سے تجھے کون بچائے گا مطلب یہ کہ پھر وہ تجھے قتل کریں گے اس پر فوراً آپ بگڑ کے دیکھنے لگے غصے سے کا کہ لگتا تو جو اس کی حمایت کی باتیں کر رہا ہے کہیں تو بھی تو سابی نہیں ہو گیا تو بھی تو سابی نہیں ہو گیا تلوار اٹھا گیا اس کے اندر بڑے فرما کہ بعد سنو میں اس سے زیادہ یہ سناتا ہوں اپنی تلوار اندر رکھ کہا کیا کہا تو مجھے کہتا ہے تو ان کی باتیں کرتا ہے تیری اپنی بہنوں بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں وہ وہ سابی ہو گیا پہلے ان کی فکر کر اب جب یہ بات کی تو آپ تڑپ گئے ہیں یہ کیا وہیں سے راستہ بدلا اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھڑ کھڑا ہے اب جیسے دروازہ کھڑ کھڑا ہے تو دراڑوں میں سے دیکھا تو عمر اور ہاتھ میں ننگی تلوار اب گھر اندر کے لوگوں پر خوف تاری ہو گیا بہنوئی ہیں بہن ہیں اور صحابی خباب ارث خباب ارث صحابی جو ان کو قرآن پڑھا رہے تھے اب انہوں نے آواز سن بھی لی کہ اندر کچھ آیات پڑھی جا رہی ہیں دروازہ بجا رہے ہیں کھولو اب جلدی سے خبابی صاحبی بوڑھے صاحبی بےچارے چھپ گئے جلدی سے ان کو چھپایا اب بہن نے کہا میں دروازہ کھول دوں دروازہ کھولا دروازہ کھولا تو پوچھا کہ کیا تم لوگ بے دین ہو گئے ہو تم لوگوں نے اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا ٹیکری ویت میں آتا تو ان کا ہاں بالکل ہم نے جو ہے تمہارے دین میں ہے کہا ہے کیا اس میں کوئی حق بات ہی نہیں ہے اس لیے ہم نے چھوڑ دیا تو انہوں نے ہاتھ میں کوئی چیز تھی تو عمر ان کے سر پہ ماری تو خون بہنے لگا بہن کے سر سے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اندر تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ بہنوئی کو کہا کہ تم لوگوں نے جو اسلام کو قبول کر لیا باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے تمہارے مذہب میں تمہارے مذہب میں حق بات ہے کیا ظلم ہی ظلم ہے یہ مذہب ہم نے اختیار کیا وہ عدل ہی عدل ہے پر یہ سننا تھا تو بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا بہنوئی لوہ لوہان ہو گئے بہن بیچ میں آئی بہن کے تھپڑ مارا بہن کے جو خون کانوں سے جاری ہو گیا اب بہن کی حالت دیکھی تو بہن نے آگے بڑھ کے کہا عمر تو بھلے کچھ بھی اب کر اب یہ ہم محمد کے غلامی کا توک ہم پہن چکے یہ اترنے والا نہیں محمد کی غلامی ہے سنت آزاد ہونے کی خدا کے دام نے توحید میں آباد ہونے کی ہم تو غلامی کا توق پہن چکے اب تو مار یا زندہ رکھ اب ہم چھوڑنے والے نہیں جب بہن کی استقامت دیکھی تو کچھ ٹھنڈے ہوئے اور یہ لو لوحان بہن و بہنوئی کو دیکھا تو دل کچھ نرم ہوا کہا کہ اچھا بتاؤ مجھے بتاؤ کیا کیا پڑھ رہے تھے وہ آیات دکھاؤ بہن نے کہا نہیں بہن بھی تو عمر کی تھی کہا کہ نہیں وہ بھی تو خطاب کی بیٹی تھی کہا کہ نہیں ایسے نہیں آپ ناپاک ہیں اور ان پاک ورقوں کو ناپاک ہاتھ ہی لگا سکتا آپ پہلے پاک ہوں ایک روایت میں آتا آپ نے وضو فرمایا اور ایک روایت میں اللہ میں شوتی نقل کرتے انہوں نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد آئے اب بہن نے وہ آیات سامنے رکھی اور وہ صورتعہٰ کی آیات تھیں توحا ما ان علیہ کل قرآن توحا اے توحا ما ان انزل علیہ کل قرآن اے محمد یا یعنی توحا توا اصل میں یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی لاڈ اور پیار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی جو ہے اللہ و رسول عالم یہ آپس میں راز و نیاز و محبت کی ایک بات ہے لہذا اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں یہ بات گئی ماںض اللہ علیہ القرآن تشقا اے محمد ہم نے تجھ پہ قرآن اس سے تو نازل کیا تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لے یہ تو یہ تو مالک ارزماد کی طرف سے صرف اس لیے ہے تاکہ لوگ ڈریں جب یہ پڑھتے چلے گئے اور آیت نمبر چودہ پر پہنچے خود فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت پڑھی جس کو جس میں اللہ تبارک مطالعہ فرمایا عجیب بات فرمائی فرما کہ انی ان اللہ الا انا فابودی واقف مصلاط ال ذکری انّی ان اللہ الا اللہ میں ہی میں ہی اللہ ہوں میں ہی معبود بر ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں فابودی میری عبادت کرو واقع میں صلاحت ذکری اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو فرما کہ جب اس آیت پہ, پہ پہنچا ہوں کہا کہ دل اور زبان لرزنے لگی کیفیت ہو گئی تو میں نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو اس لیے کہ یہ کیا کلام ہے جو میرے اندر اترتا چلا گیا ہے اور ایسی ہیبت اور روب مجھ پہ پڑا اور ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ورق کھولے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا و دیکھا جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو مجھ پر حیبت تاری ہو گیا اور میرا بدل لگا کہ اس اس اللہ کے کی کیا عنوان رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کیا شان ہے اس کی پھر آ گیا تو آیات بڑی جاندار آیات ہیں اب اتنی بات کہی تو خباب بھی جو چھپے ہوئے تھے کہ دیکھا کہ یہ تو ایمان کے ساتھ مائل ہو رہے ہیں جلدی سے نکل آئے نکلا کہا مبارک ہو عمر مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب جمعہ میں تیری ہدایت کی دعا کی تھی آج پیر کے دن دعا قبول ہو گئی با وکبت محمد رسول اللہ کا کہ شب جمعہ میں نبی نے دعا کی تھی کیا دعا کی اللہ معذ الاسلام بھی عمر بن خطابی اور بے عمر اشام اے اللہ اسلام کو عزت و مرتبہ اور قوت عطا فرما دے عمر بن خطاب کے ایمان کے ذریعے سے یا عامر بن اشام یعنی ابو جہل کے ایمان کے ذریعے سے نبی نے ان دونوں میں کسی ایک کو مانگا عزت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مرادِ نبی کہا جاتا ہے مرادِ نبی نبی کی مراد ہے سارے تو مرید ہیں سارے تو مرید ہیں خود آ کے نبی کے القا ارادت میں داخل ہوئے اور یا عمر کو اللہ سے محمد خود مانگ رہے ہیں مراد نبی کہ اللہ معاذ اسلامہ بھی عمر بن خطاب یا اللہ یا تو عمر بن خطاب کو اسلام عطا کر دے عزت دے دے اس کے ذریعے سے اسلام کو اور بھی عمر شام یا ابو جال یعنی عمر بن شام کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے تو دونوں بھی ایک کو مانگا محدسین فرماتے کہ اگر دونوں کو مانگ لیتے دونوں اسلام میں آ جاتے لیکن او کا لفظ کا او جس انگریزی میں اور کہتے او آر اور یا یہ دے دے لہٰذا دے دے ایک مانگا تھا لیاد ایک ہی دے دیا دونوں دونوں اور جو پہلے منہ سے نکلا تھا وہی وہ مل گیا عمر بن خطاب پہلے الفاظ منہ سے نکلے تھے اللہ نے اسی کو قبول کر لیا تو فرمایا کہ نبی نے مانگا ہے عمر بن خطاب کو مراد نبی تو مراد نبی ہونے کی وجہ سے اللہ نے کتنا اونچا مقام ان کو عطا کیا لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ مقامی عالی عمر کو صرف مراد نبی ہونے کی وجہ سے نہیں ملا اصل میں مراد ہونے کے بعد مرید ہونے کی وجہ سے ملا ہے کیونکہ مراد تو ابو جال بھی تھا مراد تو عمر خطاب بھی تھا مراد تو دونے تھے لیکن مرادوں میں سے جو پھر مرید ہو گیا آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گیا جس نے کہہ دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ مراد ہونے کے بعد مرید جب بن گیا ہے نبی کے قدموں کے صدق اس کو عمر بن خطاب بنا دیا کیونکہ نفس مراد تو پھر ابو جال بھی تھا اس کو بھی مانگا تو وہ آ جائے یا یہ آ جائے جو آ گیا جو چل پڑا آپ کی طرف آپ کے قدموں میں آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے قدموں کی برکت سے اس کو عطا تھا چنانچہ وہاں سے لے کے چلے زید ابن حرقم کے گھر میں اب وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت اسلام چھپ چھپ کے دیا کرتے تھے مکی دور تھا ازمائش کا دور تھا چھپ چھپ کے اب جب وہاں پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا تو دراڑوں سے جب دیکھا تو عمر کھڑا ننگی تلوار ہاتھ میں اور وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتے تھے آپ کبھی کان کھا نقاب نماز پڑھنے آ رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں کبھی دوسرے موقع میں پیچھا کر رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یہ پیچھا کرتا رہتا ہے اور جو کمزور مسلمان بےچارے اس سے ڈرتے ہیں اس کی تلوار سے جری ہے اب یہاں بھی پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبہ نے کہا کہ عمر ننگی تلوار لے باہر میں کہا اچھا جلدی سے حمزہ کھڑے ہو گئے حمزہ تو اسد اللہ و رسولی کہ حمزہ اللہ کا بھی شعر ہے اللہ کے رسول کا بھی شعر ہے چچا کھڑے ہو گئے چچا کھڑے ہو گئے جن جنہوں نے تین دن پہلے اسلام قبول کیا تھا اور خود بتاتے ہیں خود بتاتے کہ مجھے پتا چلا کہ ابو جہل نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا آپ کو ستایا اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ستایا ہے اور آپ پر جو ہے وہ اوجڑی پھینکنے کی کوشش کی ہے آپ کو ہے وہ خوار کرنے کی کوشش کی ظالم نے تو یہ ان کو پتہ چلا شکار پہ گئے ہوئے تھے سیدھے آئے خانہ کعبہ میں آئے وہاں ابو جل موجود تھا سب موجود تھے حضر حمزہ وہاں پر آ گئے. اور وہ اپنی کمان کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں گورنے لگے ابو جل کو ابو جل بڑا گھبرایا کہ خیریت ہے حمزہ کے آج تیور بڑے ٹیڈے ہیں کہا کہ خیریت ہے آپ ایسا کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو لاواری سمجھا تھا کہ اس کا باپ عبداللہ اس کے سر پہ نہیں ہے تو تم نے سمجھا چچا بھی نہیں ہے میرا بھتیجا ہے میں اس کا چچا ہوں گوہا کہ میں اس کا باپ ہوں تیری ضرورت کہ تو نے ایسا ایسا برا بھلا کہا میرے بھتیجے کو اب وہ آئیں بائیں کرنے تو آگے بڑھ کے کمان ماری اس کے سر میں ایک روایت میں اس کے کمر میں زور سے کمان ماری یہاں تک کہ نکلنے لگا اب لوگ ایک دم لگے تو اب روک دیا نہیں نہیں چھوڑ دو چھوڑ چھوڑ بات اس کے بھتیجے کے ساتھ ایسا ہوا تو چچا کو تکلیف ہوئی ہے کوئی بات نہیں اس کے بعد حمزہ فرماتے میں نے کہا کیا کہا؟ کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرتے ہو میں تو خود اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر چکا ہوں میں تو خود اس پر ایمان لا چکا ہوں حالک اس وقت تک ایمان لائے نہیں تھے کہتے میں نے جب یہ جملہ اس محبت میں جب کہہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت میرے قلب میں ایمان کو داخل کر دیا اس کہنے پر ایمان قلب کے اندر داخل ہو گیا اور اسی بات فور لوٹے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں آئے ہیں اور کہا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہا محمد رسول اللہ. دیکھو نیکوں کی حمایت پر اللہ تبارک و تعالی کیسے عطا کر دیتے ہیں حالانکہ بتیجہ ہونے کی نسبت سے حمایت کے لیے آئے تھے نبی ہونے کی نسبت سے حمایت کے لیے نہیں آئے تھے لیکن چونکہ محبت کا اظہار ظاہر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کا نور بھی عطا فرما دی تو حمزہ کھ� تلوار لی کہا کہ کھول دو دروازہ اگر عمر نیک نیتی کے ساتھ آیا ہے تو حمزہ اس کا استقبال کرے گا اور اگر وہ بری نیت سے آیا تو پھر حمزہ کی تلوارہ ہے جو اس کا کام تمام کر دے کھول دو دروازہ دروازہ کھول دیا جیسے اندر داخل ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور جب کھڑے ہو کے آپ ان کا گربان پکڑ لیا گربان اور تلوار جو لٹکی وہ پکڑ لی اور جھنجھوڑا کہا کہ اوال ہم یا عمر اے عمر تیری عداوت کی ابھی تک انتہا ہوئی کہ تو اب یہ تلوار لے کر یہاں بھی پہنچ گیا ہم گھر کی چار دیوارے میں چھپ کے کلمہ حق بیان کر رہے ہیں یہاں بھی تو روکنے آ گیا اول تنہا عمر تیری عداوت کی انتہا نہیں ہوئی جب یہ پکڑ کے جھنجوڑا تو عمر نے کیا کہا اشد اللہ الا الہ ال اللہ و محمد رسول اللہ اکبر بس یہ سننا تھا صاحبہ تو ان ایکسپیکٹڈ وہ تو سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایمانے قبول کرنے کے لیے آیا ہے جیسے ہی کلمہ سنا خود حضر عمر فرماتے ہیں صحابہ نے ایسا زوردار نعرہ تکبیر لگایا کہ مکہ کی ساری گلیاں گونج گئی گھر گھر میں نعرہ تکبیر کا اعلان پہنچا لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ کون سی عجیب بات ہو گئی کہ ابھی نعرہ تکبیر کی آواز آئی یہ ہے نعرہ تو تکبیر کر تو خوشی کا جب موقع ہوتا مسرت کا یا کسی جوشی ایمانی کا موقع ہوتا تو نعرہ لگانا صحابہ کی سنت ہے اور پھر جواب بھی ایسا دیا جائے کہ نیو یارک کی گلیاں گونج جائیں یہ میرے طرح جیسے جواب نہیں جیسے ہم جواب دیتے ہیں ہم سوچتے پتہ نہیں جواب دینا ہے بھی نہیں یہ واجب ہے نعرے کا جواب واجب قرآن کریم کی آیت ہے اللہ تبار کو بتائے امر وجوہ فرمایا کہ نعرہ جب لگے اس کا جواب واجب ہے جواب دینا تکبیر کا نعرہ لگایا صحابہ کرام نے کیسے تکبیر تکبیر تکبیر نارے رسالت محمد رسول نار رسالت محمد رسول نبوبت زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تو صحابہ نے نعرہ لگایا کہ مکہ کی گلیاں گونج گئی اور ساتھ ہی حضر عمر پوچھتے اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہے کیا کہا کہ میں حق پر ہوں اسلام حق نہیں ہے کیا جی حق پر ہوں تو پھر یہ چھپ چھپ کے عبادت کی ہو رہی ہیں نکلے باہر میدان میں کانا کعبے میں جا کے عبادت کریں گے دیکھو کیسا کیسا پلٹا کھایا تو اس پر نبی پاک گیا فرمایا میں عمر تو, ہی تو ننگی تلوار لے کے پھرتا تھا کہ کوئی اگر آیا تو گردوں اڑا دوں گا اور تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ کھل کے عبادت کیوں نہیں کرتے علماء نے لکھا کہ نبی کہتے غیرت مند جو آدمی ہوتا ہے نا وہ اپنی چوٹ کا جواب دیتا ہے تو نبی جو ننگی تلواریں لے کے خود ہی پھر رہے ہیں روکنے کے لیے اور آج خود ہی پوچھ رہے کہ چھپ چھپی باتیں کیوں ہو رہی ہیں تو نبی نے جواب دیا فرما کہ عمر تو جو تلوار لے کے ننگی پھرتا ہے ان غریب مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے چھپ کے بیٹھے ہیں اور تو مجھے یہ بات پوچھتا ہے شرمندہ ہو گئے کہا کہ اللہ کے نبی بس آج کے بعد کی پہلی نواز خانہ کعبہ کے میدان میں ہوگی چلیے چلیے دو صفے بن گئی دو صفیں بن گئیں اور خود فرماتے کہ ایک صف کا لیڈر میں امیر بنا دوسری صف کا لیڈر افزا بنا اور بیچ میں رسول اللہ چل رہے ہیں دائیں بائیں صحابہ کی صفیں چل رہی ہیں بیچ میں رسول اللہ چل رہے اور ہم جہاں پوری قطار بنا کے خانہ کعبہ پہنچے اس وقت تک تقریباً ایک روایت کے مطابق انتالیس لوگ انتالیس مرد مسلمان ہو چکے تھے اور غالبہ انتیس عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں ایک روایت میں پینتالیس مرد مسلمان ہو چکے تھے اور یہ چھیالیس تھے ایک میں انتالیس ہے یہ چالیس میں تھے گویا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے اور عورتیں مسلمان ہو چکی تھی عورتوں کی پیچھے سب بنی مرد آگے سب بنا کے اور یہ دونوں اللہ کے شیر آگے امیر بن کے چل رہے ہیں. اب جب پہنچے تو پورے مکے میں سے لوگ جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا اب نظارہ ہے اور خانہ کعبہ میں آئے ہیں اور وہاں با جماعت رواز ہوئی اور حضر عمر نے فرمایا کہ آج کے بعد یہ اللہ کے گھر میں اللہ کی نماز آزادی کے ساتھ مسلمان کریں گے کوئی مائی کا لال ہے تو اس نماز کو روک کے دیکھے فرمایا کہ آج قیامت گزر رہی ہے قیامت کے قرب انسان پہنچ چکا ہے چودہ سو سال سے خانہ کعبہ میں اس جماعت کو کوئی روک نہیں سکا آج تک بیت اللہ میں آزادی سے نمازیں ہو رہی ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو اس وقت یہ جی حضر عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے اس وقت فاروق کا لقب عطا فرمایا کیا الفارق و بیل حق بل باطل کہ عمر تو نے تو حق و باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دیا یعنی کھلم کھلا جب بیت اللہ کے اندر اللہ کی نماز ہوئی ادھر بیت اللہ کے اندر جو سجے ہوئے ہیں ان کو اس کی پوجا پڑ کو فار کر رہے ہیں اور یہاں کھلم کھلا ایک اللہ کی عباد مسلمان کر رہے ہیں فرما تو, تو فاروق بن گیا تو انہیں حق اور باطل اور اسلام اور کفر کو الگ الگ کر کے دکھا دیا ہے کیونکہ عبدالل بن عباس رضی اللہ نے پوچھا اے, اے, اے عمر بن خطاب امین المومین آپ کو فاروق کا لقب کب دیا گیا فرمایا کہ اس وقت جب میں نے یہ دو کھلم خلن کھلا جو جماعت جو مسجد کے حرام کے اندر کی ہے اللہ کے نبی اس وقت مجھے فرمایا تو فاروق ہے تو انہیں آج حق و باطل کو نمایاں کر دیا